پیار تو بار دیا سا کہہ سکتے ہیں سکتے مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا سارا پیار زمانے دے پیار دے سارا پیار سمال وہ پیار تو بار دیا جان میٹھل مدنی مل ور دیا سید جان مدنی من تھا تو ارے دیا ما روشنی اکیاں دی روزے تو فدا کر کے گلت دے دربار تو دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تووار دیا دونوں ہاتھ اٹھانا اور مل کے کہنا, کہنا رسول اللہ یا حبیب کے یا سلا اللہ یا حبیب اللہ بلا یار رسول اللہ، سارا پیار زمانے دے پیار تو دیا ہم سینے میں مدینہ یو بسارا سامنے میری پہلی دفعہ حاضری ہے آپ سبحان اللہ سنا سکتے ہیں اونچی سبحان اللہ ذرا ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسارا کھا سینے میں مدینہ بسارا کھا ہو دل گم دکھا کا ایک شیر و رادری مکمل را کشمر و رادری مکمل کے تلا بت لوچی کہنا یار ذرا سرکٹا کے پی تلا بوکیا کے جس کو قرآن مزہ نے سکھا رہا کھا جس کو قرآن مظہر نے سکھارا نے گین بر ک